בסוף הסרטון הקודם, אני כתבתי את משוואת הקפיץ מחדש. כתב יש הכל שווה למסה, כפול התאוצה, והייתי בדרך, x כפונקציה של t, מהי התאוצה? המהירות היא הנגזרת של x ביחס וזמן, נכון? השינוי בהיתק, חלקי יש שינוי בזמן. והתאוצה היא הנגזרת של המהירות, או הנגזרת השנייה של ההיתק. לוקחים פעמיים את הנגזרת של x על t, נכון? בואו נכתול את המשוואה הזאת. לפי המונחים האלה, אני נמחק את כל זה, אני רוצה להשאיר את זה, כשתזכרו כל הזמן על מה אנחנו מדברים. בואו נראה אני מצליח לנחוק זה. זה בסדר. אני זה. <annotation noise> כל זה, זה בסדר גמור חזרה לעבודה אני יודע אני מקווה שהתאוצה היא הנגזרת השנייה של x כפונקציה של t אנחנו יכולים לכתוב זה מחדש כנגזרת השנייה של x נכתוב את זה אני שדרך הכתיבה הקלה ביותר היא x תג' זאת הנגזרת השנייה של x כפונקציה של t אני אכתוב את זה בתור פונקציה, ושתזכרו שההיטק הוא פונקציה של הזמן, שווה למינוס k כפול xt. מה שאתם كان, כאן, מה שכרגע כתבתי, זאת משוואה דיפרנציאלית. מהי משוואה דיפרנציאלית? זאת משוואה שבה באגפיה אין לנו רק פונקציה מסוימת, אלא גם נגזרות של אותה פונקציה. הפתרון של משוואה דיפרנציאלית אינו סתם מספר, בסדר? הפתרונות של המשוואות שפתרנו בעבר, הם מספרים, או קבוצה של מספרים, או אולי כם ישר, אך הפתרון של משוואה דיפרנציאלית הוא פונקציה מסוימת, או קבוצה של פונקציות. זה ייקח קצת זמן להסתדר על האלה, אבל זו דוגמה טובה כדי להיחשף את זה. אנו לא נפתור את המשוואה הדיפרנציאלית בצורה אנליטית. אנו נשתמש בהבנות שהגענו אליהן בסרטון הקודם. אנו נשתמש בזה כדי לנחש מהו הפתרון המשוואה הדיפרנציאלית הזאת. אם זה יצליח, נוכל להרחיב את שלנו ונדע מהו ההיתק בכל רגע של המסה הקשורה לקריץ. זה די מלהיב. זאת משוואה הדיפרנציאלית. כשסרטטנו את ההיתק, כפונקציה של הזמן, נראה לנו שזאת פונקציה קוסינוס, זאת אומרת a, אמרנו שזאת a קוסינוס עומגת t, שזאת המהירות הזוויתית, בעצם, בעצם אני רוצה להיכנס לזה עדיין. ההבנה שלנו תשתפר בהמשך. מה שניתן לעשות הוא לבדוק האם הפונקציה הזאת לקיים את זה את x שווה ל-a קוסינוס אומגה t מהי הנגזרת של זה? x תג t? אנחנו יכולים לחזור לסטונים העוסקים של a כפול אומגה אני משתמש בכלל השרשרת של הנגזרות. הנגזרת של cos t היא מינוס סינוס של מה שיש בפנים. אני אכתוב את המינוס בחוץ, זה מינוס סינוס של אומגה t. הנגזרת השנייה, אכתוב x דגי של t, אכתוב את זה בצבע אחר, יותר לגוון, זאת הנגזרת הראשונה, נכון? אז מה הנגזרת שלה? אלה גדלים קבועים, נכון? אלה קבועים. הנגזרת של החלק הפנימי היא אומגה. אני מכפיל את אומגה בגדלים הקבועים. Mm -hmm. מקבל מינוס A כפול אומגה ברגוע. והנגזרת של סינוס היא קוסינוס. הסימן מינוס הוא עדיין כאן, כי היד היא מינוס, אני מינוס קוסינוס אומגה טי. כור ניראים זה נחון. איזה נחון? אז אם אמ, כפול, אני גזירת, כפול גזירת השניה של X T, שגוזר זה ה, ה מינוס איקו פולומega בלבועה, קוסינוס אומגה T, צריך להיות שווה ל k כפול הפונקציה המקורית, כפול x-t, x, -X a cos כפול wt, אין מקום בלוח, אני חושב <tune> שאתם מבינים מה אני אומר, אני הצבתי את x-t, אני גזר את השנייה כאן, וצבתי את x-t כאן. זה כאן, ועכשיו יש זה, נראה אם אני יכול לכתוב את זה. אולי אני יכול למחוק את הקפיץ הזה? לחפש מקום בלוח. אני רוצה זה כי זה תורם להבנה של עושים. הייתי רוצה שיהיה לי לוח יותר גדול. למחק את הקפיץ. מקורש תזכרו את התמונה הזאת. אני יכול לקרוא זה. זה. אני אדם את כל זה כדי שיהיה לי מקום, בלי למחוק את העקומה היפה הזאת, אתה ציירתי בסרטון האחרון. אני מסיים, אוקיי. חזרה לעבודה. אני מקווה שהעת שלי בסדר, אמרנו שבעזרת קבוע הקפיץ, אם נכתוב מחדש את הכוח כמסה כפול תאוצה, מקבלים זה. כתבטלתי את كان כנגזרת שנייה של היטק ונכשתי על בסיס ההבנה של הגרף הזה. נכשתי מהי הפונקציה ולקחתי את הנגזרת השנייה של היטק, זאת הנגזרת הראשונה וזאת הנגזרת השנייה, אז הצבתי את הנגזרת השנייה כאן וצבתי את כאן, וזה מה שקיבלתי. בואו נראה אם אפשר לפשט אם אני כותבת זה מינוס אומגה בריבוע קוסינוס אומגה עוברים את זה? a MA אומיגה וריבוע קוסינוס אומיגה שווה KA קוסינוס קוסינוס אומיגה T זה נראה בסדר אפשר לצמצם את סימני המינוס אפשר לצמצם A ושני אגפים בסדר? אפשר לחלק שני אגפים ב-a, אני אעשה את זה בשחור כדי שזה יהיה מחוק. אם מצמצמים את a בשני אגפים, זה מה שנשאר. יש לנו ש-m כפול זאת עומגה, שווה k או עומגה בריבוע שווה k חלקי M או עומגה שווה ל-9 של ריבוע E של K חלקי M. X כפונקציה של T. אמרנו שיש פתרון למשוואה ואומגה שווה לז, t כפונקציה של x, נוצאנו את הפונקציה המטענת את מיקום הפריץ כפונקציה של זמן. שווה. סגר, צדקנו, בקשר ל-t כפונקציה של x. ו-a זאת אינטואיציה. כי, כי המשרד של פונקציית הקוסינוסי a הוא במקום אומגה, אפשר לכתוב שורש הריבוי של k חל k m. השורש הריבוי של k חל k m. זה מדהים. וואו. ממידי שחמש בחמשים, דיפלומציית אמיתית. ב텀 משבר דיפלומציית. מתרשלותי מ' או x בחמש מינутה, שניות, אני יכול להתכח משבר. מספيري. אני סמך that the